الميديا حياة يتوق شهدت صور أسام بوو سكايتي بووو شون دانو قصي بنو و بناو كاك كاكا مش شبوتان بوكنو بس بصي خشي تبغن حصا حصا حصا حصا حصا الله رصني نين اوه نرصنن لايخوتان I'm Jan modernin, Ko وقالوا بين اليزيع دكان ركيلامي دكان باري في داكن دكان دكان داكن دكان دكان دكان دكان دكان دكان دكان باري Asa, asa, asa, asa, asa, asa, Social media asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, zor asa, asa, asa, asa, asa, asa, asa, حرمتين <تصفيق> تعبيني برنايه امروا سيلديني ولا تنمو خاموش هاتم كاسي بيهوش فرقو لاني ناخوش بص ايميش خل ندرب بين زيت جانبيه تس يا الله هاي وي دوختنا خشات بس بس بس بس بس بس بس بس kreuz sucht da حساب دوناکا اند گلاسناپی او دان بيتمكير هاي اي بيوتمبير اند گيشن دان تسوگ اخير بوادر كان هاي اي فوتم دان دا بن دي روچلگ دا كان دينر يز يدا خو يمپير تسوگ دا كان لازانن بوادر كان بار اي فاي دا ما عاد يوازير في أفكاه ولا عنده